סמנו את הנקודה 6 פסיק מינוס 8 במערכת הצירים. ובכן, זאת מערכת הצירים. זה הציר האופקי, ציר ה-X. זה הציר האנכי, כאן הוא Y. והכלל, כשנתונה נקודה בצורה זו, שהקורדינטה הראשונה מייצגת את X, והשנייה מייצגת את Y. כלומר, נתון לנו שהקורדינטה של X היא 6, קורדינטת x היא 6, זה אומר שיש לספור על ציר x לכיוון חיובי 6 צעדים. נספור אחת, אני גם מכתוב, ואז יש לנו 2 פה, אחריו 3, אחריו 4 ו5, והגענו ל-6 לאורך ציר ה-x. בנקודה, 0 נקודת המוצא 0 פסיק 0, וזזנו 6 ימינה, זה החלק הזה. עכשיו נעבור לקורדינתת ה-Y שהיא מינוס 8. זה אומר לנו המטה 8 על הציר ההנחי. נראה, זאת כאן. אני אסמן בקפיצות של 2. כאן ירדתי 1, זה מינוס 2. מינוס 3 וכאן זה מינוס 4. מינוס 5, מינוס 6, מינוס 7, מינוס 8. אם כך אנחנו נעים ימינה 6 ו-8 למטה. 6 ימינה. ושמונה למטה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אנחנו כאן. זו נקודה 6 פסיק מינוס 8. אפשר יהיה גם לנוע כך. 6 לשם, לאורך הקו הזה, ואז אפשר, ואז הקורדינטה של y, מינוס 8, ונשאר לאורך הקו הזה שכאן. ומקום מהמפגש הוא הקורדינטה, אז אני מעדיף לראות זאת כך. זוז 6 ימינה לאורך ציר ה-X, ואז זוז לאורך ציר ה כלומר לרדת 8.